Kursmenyn i Canvas bygger på vilken typ av innehåll det är men med hjälp av moduler kan du bygga upp en meny som ger en struktur för kursen och som hjälper studenterna att hitta rätt. Och En annan bra grej är att med hjälp av modulerna så får du enkelt en tydlig bild av vad som är tillgängligt för studenterna. Du kan göra en struktur som bygger på de olika delproven i kursen eller en som hjälper studenterna med en bra tidsdisposition. Eller kan du strukturera utifrån olika typer av läraktiviteter? Ja, det är upp till dig att bygga strukturen och det viktiga är att du är tydlig gentemot studenterna så att de förstår hur de ska navigera i kursen. Det är enkelt att komma igång med moduler i en ny tom kurs. Klicka bara här. Och så skriver du vad modulen ska heta. Och klicka på Lägg till modul. Och kom ihåg att publicera den så att den blir synlig. För att lägga till ytterligare en modul så går du upp och klickar på plustecknet och skriver vad nästa modul ska heta. Och klickar på lägg till modul och kommer ihåg att publicera. Jag ska göra ytterligare en modul så får det räcka för den här demokursen. Plus på modul. Lägg märke till den här lås till rutan Här kan du bestämma att en modul ska låsas och inte öppnas varm vid ett visst datum. Och den här vill jag öppna den 10 mars. Och sen lägger jag till modulen. Och även om den ska vara låst så ska den ändå publiceras. Nu blev det ju inte så många moduler för min del och oftast är det mycket mera. Och då brukar jag gilla att använda den här knappen för att fälla ihop alla modulerna så att jag får en bättre överblick. Och sen så expanderar jag bara den som jag just nu ska jobba med. För nu är det dags att börja lägga till material i modulerna. Och här finns det flera sätt att komma vidare. Du har säkert redan lagt märke till att det kan vara möjligt att dra och släppa filer direkt i modulerna. Men det behövs ju mer typer av material. Och då använder du det här lilla plustecknet för att lägga till andra typer av material. Och här väljer du vilken typ av material som ska läggas till. Jag ska ha en diskussion. Och sen går det att antingen klicka på någonting som redan finns i kursen. Eller att klicka på nytt och lägga till en helt ny. Jag väljer att lägga till den här presentationsdiskussionen som redan finns i kursen. Nu kommer det inte riktigt i den ordning jag ville ha dem och då är det bara att ta i de små prickarna och dra för att ändra ordning. Och sen är det bara att fortsätta jobba på det här sättet. Här ska jag ha in ett par artiklar som jag redan har laddat upp, så jag letar upp dem och lägger till dem. Och Här vill jag ha en sida som hälsar Välkommen till kursen. Så jag väljer att jag vill ha en ny sida som ska heta Välkommen till kursen. Kommer ni ihåg det där med att modulerna hjälper dig att veta vad som är tillgängligt för studenter? Den funktionen hittar du här uppe. Och i studentens vy ser jag nu att presentationerna och filerna jag la här, de finns inlagda. De två filerna som jag la i forskning kring frukt, de är lite utkråade. Och det beror på att de inte är upplåsta förrän den 10 mars. Vilket jag ju valde när jag skapade modulen. Och sen ser det ut att vara helt tomt i kursintroduktionen. Trots att jag nyss till en sida där. Men jag tror jag vet vad det beror på. Det är för att jag ännu inte har skrivit färdigt och ännu inte har publicerat mitt välkomstbrev. Så jag har lite kvar att jobba på i denna kursen.